Εσχύλου, κέτιδε. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Το ενδιαφέρον που προκαλούν οι Οικέτιδες είναι και ιστορικό. Αντιπροσωπεύουν μια μεταβατική περίοδο ανάμεσα στο διθύραμβο και την κλασική τραγωδία. Γι' αυτό και πρέπει να φανταστούμε ότι στην παράσταση του έργου που θα έγινε ίσως τα 490 π.Χ. ο χορός απετελείτο από 50 μέλη όπως και στο Διθύρευο. Πρέπει να ήταν από τις θεαματικότερες και πιο εντυπωσιακές παραστάσεις. Τα κοστούμια με Αιγυπτιακά σχέδια, χρυσοκέντητα και υπόλευκοι χιτώνες, σε αντίθεση με τις σκοτεινόχρωμες μάσκες. Χάρμα οφθαλμών η εμφάνιση των Παρθένων, με αραχνοήφαντα πέπλα. Ο Δαναός δεν πρέπει να φορούσε στολή βασιλιά, αλλά κοστούμι ναυτικού. Ενώ αντίθετα ο του βασιλ με όλη τη βασιλική μεγαλοπρέπεια παρουσιάζεται στην ορχήστρα του θεάτρου μέσα στο άρμα του που το σύρουν άλογα. Ο Εσχύλος έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία σε αυτή την πανηγυρική είσοδο των βασιλέων, αν θυμηθούμε την επιστροφή του Αγαμέμνονα. Ποιο να είναι αυτό το ανελληνόστολο το πλήθο με ξενικιά εντιμή και πέπλα στορισμένο που προσφωνούμε... Βέβαια, αργολική δεν είναι, ούτε από τα μέρη φορεσιά σα τη Ελλάδα. Μα πώ στη χώρα εδώ τολμήσατε να έρθετε, χωρί κυρίκον συνοδιά, και δίχω πρόξενο, μα κι ούτε κι οδηγό, για μέ είναι θάμα. Βέβαια, κλαδιά από μέρου σα κατά του νόμου των οικετών βλέπω στυμμένα στου βωμού μα. Μα μόνο από το σημάδι αυτό θα έχει η Ελλάδα να συμπεράνει. Όσο για τα άλλα, πολλά ακόμα θα μπορούσε κανεί να στοχαστεί, αν δεν ήταν εμπρό ο λόγο να τα ξεδιαλύνει. Ψέμα, δεν είναι αυτά που λες για τη στολή μα. Μα εγώ με ποιον εσέμιλω, Μα πλόν πολίτη, με ραβδούχο του Ερμή, ή μ'άρχοντα τη χώρα. Μόλο το θάρρο, λεύτερα μπορεί σε μένα να μιλά και να αποκρίνεσαι. Γιατί του ντόπιου του παλέχθανα ο γιο, ο πελασγός εγώ είμαι, αυτή τη χώρα ο Άρχοντα. Και που από μένα το βασιλιά του, φυσικά ονοματισμένοι πελασγοί, καρπίζονται τη χώρα τούτη που πατεί τώρα. Και απία έχει από τον άπιο ονομαστεί το γιατρομάντι του Απόλωνα το γιο που από την αυπακτή αντίπερα ήρθε και καθάρισε τη χώρα από τα άνθρωποφτόρα κνόδαλα που η γη από το μίασμα παλιών αιμάτων ανάδεινε, άστρα γυθαιριών συντροφιά αγρίων. Μα τέτοια εκείνο μάξιο ζήλο για τη χώρα του Άργου αντίδοτα έφερε και γιατροσόφια για να τη σώσει, που ύβρε δίκαιαν τη μυστία. Πάντα αναμνημονεύεται στι προσευχέ μα. Κι έτσι, αφού τώρα σου να με γνωρίσει, εμπρό, πε μου λοιπόν κι εσύ τη γενεά σου. Μα ξέρε, εδώ δεν αγαπούν τα πολλά λόγια. Σύντομα θα τα λόγια μου και απλά. Η γενιά μα καφιόμαστε πω αποδόκρατα, από τ' Άργο, και από τι καλύτεκνε στο σπέρμα βοηδομάνα. Πω λέω αλήθεια, κάθε απόδειξη θα δώσω. Αυτά που λέτε απίστευτα φαίνονται ξένε. Πω είναι εδώ τ'άργος η καταγωγή σα, γιατί πιότερο μιαζετε σαν γυναίκε τη Αφρικής και όχι καθόλου με τις ντόπιε. Τέτοιε γυναίκε θα έλεγα πώ τρέφει ο τέτοιε και στις γρικό, κατά τα μέρη που συνορεύουν με τη γη των Αθιώπων. Σίγουρα θα σα έπαιρνα για αμαζόνε, αν είσαστε με τόξα αρματομένε. Όμω καλύτερα από εσά να μάθω, περιμένω πώ είναι η φύτρα και η γενιά από τάργο. Στη σύρα εδώ, στου Άργου στη χώρα, η ιόδε λένε κλειδωκράτησα πω ήταν. Ήτανε βέβαια, και όλοι αυτό το λόγο ξέρουν. Μήπω ακόμα έχουν να πούν και πω την πήρε ο Δία κόρη αυτιθνητή στην αγκαλιά του. Και οι αγάπε των κρυφέ δεν μείναν απ' την ύρα. Και πω των δύο θεών η αμάχη πήρε τέλο. Την κόρη η αργία θεά την έκανα γελάδα. Και ο Δίας δεν την πλησίασε και έτσι αλλαγμένη. Αφού μορφή βαρβάτο έπηρε ταύρου, έτσι λένε. Τι έκανε τότε η δυνατή του Δία, γυναίκα. Φιλάχτωρα τη έβαλε που ταύλε όλα το γιό της γη που σκότασε ο Ερμής, τον Άργο. Τι άλλο κακό στην άμυρη έδωσε η Αγελάδα. Τη μύγα που κοινά τα βόδια σ' άγριο δρόμο. Ίστρο τη μύγα αυτή τη λένε κάτω στον ύλο. Κι έτσι απ' τη χώρα σε μακρού στη βάζει δρόμου. Σύμφωνα αυτά που λες με αυτά που ξέρω. Τέλος τον Κάνοβο ήρθε και στη Μέμφη. Κι ο Δίας φυτεύει τη γενιά της του. Και ποιο διογέννητο απ' αυτή μοσκάρη έπαφο! Που σωστά το όνομα του το πήρε. Και πάλι, ποιο γεννήθηκε από εκείνον. Λιβύα, η δέσποινα τη πιο μεγάλη χώρα. Και ποιο άλλο λε, πω φίτρο από αυτή βλαστάει. Ο Βίλο, που ένα του γιο είναι ο δικό μα ο πατέρα. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ, και ποιο είναι το όνομά του. Δαναό, και έχει άλλον, αδερφό, με γιου 50. Μη μου ζηλέψει το όνομα και αυτού να ακούσω. Αίγυπτο. ...και μία από στο το αρχαίο μου γένος... ...κάμε σαν να συνάντησες αργίους εμβρόσου. σου. Φαίνεστε αλήθεια να έχετε με αυτή τη χώρα δεσμούς αρχαίους. Μα πε μου εσύ εκεί πέρα... ...τα πατρικά σας πώς τολμήσατε τα σπίτια να αφήσετε... ...και ποια κακή σας βρήκε τύχη. Λογιό, λογιόν, βασιλιά μου, των ανθρώπων εισι φορέ, ...και ένα κακό δε μοιάζει μάλλω. Γιατί ποιο να μου το λέγε πως το μου ήταν έλπιστο θα με έφερνε να ράξω στο Άργος, στο αρχαίο συγγενολόγη μου, κυνηγημένη από το φόβο συγγενών μισητών γάμων. Και για ποιο λόγο επρόσπεσες στου αιωνίου θεούς με αυτά τα νιώκοπα κλαδιά στο χέρι, Για να μην γίνω στη γενιά του Αιγύπτου σκλάβα. Από έχθρα τάχα, ή το θα ρίσαν πράμα. Ποιο θέλοντα θα αγόραζε το σκλαβό του. Μα έτσι αυξαίνει δύναμη με στου ανθρώπου, από του δυστυχεί έτσι πώς θα διχτώ ευσεβείς λοιπόν απέναντί σα. Αν με ζητήσουν του Αιγύπτου η γοί και δεν με δώσεις. Βαριά να μάχια πάνω μου ζητά να πάρω. Σεβάσου τους βωμούς που είναι έτσι στολισμένοι. Τους βλέπω και άγιο αισθάνομαι μπροστά του τρόμο. Ω τέκνο, τέκνο του Παλέχθωνα, το μελασβόν Κορώνα, απάκουσέ μου, Δέσμε στι στ' εξορίας το που προστασία σου ζητώ σαν το λυκοκυνήγι το Μοσκάρι, που σάπα του γκρεμνού κορφή και θ'αρετή το αμαντογκί με ξεσυρτό μου κανητό, μήνυμα του κινδύνου του φωνάζει το βοσκό. Δεν είστε οι καίτες καθισμένοι στην αιστεία των δικών μου σπιτιών. Κι αφού το μίασμα σ' όλη την πόλη είναι άρθη, κοινή φροντίδας λάβει να βρει ο λαός στη ιατρία. Μα εγώ να δώσω δεν μπορώ βέβαια υπόσχεση παρά αφού πρώτα πάρω τη γνώμη σ' όλα αυτά και του λαού. Κοίτα ψηλά φροντίζει ένα σκοπό άγρυπνο πάντα τους κατατρεγμένους, που στον παραδαρμό τους δε θα βρουν από τους ξένους το δίκιο που από τον νόμο τους χρωστούν. Και οργή του Δία όσους όσου δε συγκινεί τον ηκετόνι η κλαφτή του παραπόνου τον φωνή. Μαν πάνω σου έχουν δικαιώματα από του νόμου τη χώρα σα, του Αιγύπτου υγιή, σα συγγενεί σα που λένε πιο στενοί, πώ να θελήσει ενάντια κανεί να του σταθεί. Και για να, να, να βρει Πρέπει να δείξεις πως οι νόμοι σα δε δίνουν σ' εξουσία καμιά πάνω σε σένα. Στην εξουσία την αντρική σκλάβα να πέσω ασμήντος όσο. Κάτ' απ' τ' άστρα του ουρανού προκρίνω ατέλειωτο φευγό, Φτάνει από τους γάμους που μισώ μια να γλιτώσω. Μα εσύ τις δίκης διαλέξεις σύμμαχο να σταθείς. Και κρίνε τι έχεις τους θεούς εμπρός να σεβαστείς. Δύσκολη η κρίση και κριτή μη με διαλέγεις Είπα και πριν πω δίχω του λαού τη γνώμη δεν θα μπορούσα απόφαση καμιά να πάρω, όσο και να είναι στο χέρι μου, για να μην έχει να πει κανεί αν τύχει αλλιώ κερδί το πράμα. Κατάστρεψε τη χώρα σου για χάρη ξένων. Ο Δία, συγγενή μα και των δυο, από το ένα μέρο θε να στρέψει τη θεϊκιά του αντίβαρη ματιά. Του κακού το άδικο θα βρει, στου δίκαιους ευλογία και ευχή θα περισσέψει. Γε yeah, του παλέχθωνα, γιατί να πάρει δίκαια απόφαση τόσο σε τυραγνή! Η σωτηρία χρειάζεται βαθιά φροντίδα και μάτι πολύ ξάστερο. Γιατί έτσι μόνο μπορεί τη χώρα πρώτα απ' όλα να μην πάθει βλάβη καμιά και σε καλό να βγει το πράμα. Για να μην μπάσουμε στα σπίτια μέσα, σύνικο θεό τον εξολοθρευτή, που δε στον άδει του πεθαμένου παρατά. Λοιπόν, δε θέλει σα φαίνεται βαθιά φροντίδα η σωτηρία... Μην το βαστάξεις στις οικέτηδες να δεις... στις θείας τοπείς δίκη να τις παίρνουν με το στανιό σαν ανάλογα απ' τα γάλματα... κι ανίερα χέρια να τις έρνουν. Γιατί να ξέρεις ό,τι αν πράξεις θα το βρεις... στα σπίτια σου και στα παιδιά σου... που με την όμοια θα ξοφλήσουν πλερωμή το χρέο στον Άρη. Σκέψου αυτά καλά... Δικαιοκρίτη συνοδεία, στο χάσου! Λοιπόν, έγινε η κρίση μου. Ανάγκησε πόλεμο με αυτού εδώ ή με εκείνου να έρθουμε. Λύση άλλη δεν βλέπω. Μα κάλιο θα ήθελα να μου να μάντη παρά σοφός για το κακό. Κι αν ποτέ ενάντια στην πρόβλεψή μου, σε καλό να βγουνε τέλο. Τώρα απ' τα τόσα μου λοιπόν τα παρακάλια, άκουε το τέλο. Λέγε, θα σ' ακούσω. Γύρω στη μέση μου φορώ θορύ. Ζωνάρια. Έτσι το θέλει φορεσιά η γυναίκα; Μα αυτά μια ωραία μηχανή έχω στο νου μου. Λέγε, τι θες να πεις με αυτά που λες τα λόγια. Σε εμά εδώ, αν υποσχεση πιστή δε δώσει. Για ποιά να σου χρειαστούν μηχανή οι ζώνες. Για να στολίσω τους θεούς σας με νέα τάματα. Με πιο απλά δεν μου ξηγέσαι. Θα κρεμαστώ απ' τα γάλματα. Κύριε φύλαγε, μου κόψε στην καρδιά το αίμα. Ένιωσε τώρα που πιο ξάστερα σου τα είπα. Παντού θέανικονόμητα πράματα πράγματα με ύβραν. Πελάγωσα σε συμφορά δίχως να βλέπω λιμάνι θενά. Και πρώτα αν δεν ξοφλήσω το χρέος αυτό που μου ζητάς, μίασμα προλέγεις τέτοιο που δεν το ξεπερνά καμιά σαΐτα. Κι αν πάλι με τους εξαδέρφους σου τους γιους του Αιγύπτου έξω σταθώ απ' τα κάστρα μας να ξεδιαλύνω με τα όπλα τη διαφορά δε θα είναι κρίμα μεγάλο μαντρόν αίμα να ποτίσω για το χατήρι γυναικών της γης το χώμα. Αν σου κουρσέψουν τα αγαθά του σπιτικού σου μπορεί πρώτα ο Θεός κι άλλα να κάνει πάλι. Αν σου ξεφύγουν άπρεπα λόγια από το στόμα μ' άλλα γλυκόλογα μπορείς να τα γιατρέψεις. Μα για να μη χυθεί δικών σου ανθρώπων αίμα πολλές θυσίε χρειάζονται, πολλά σφαχτάρια σε θεού πολλού τη συμφορά για να ξορκήσεις. Μα όμω, Ανάγκη την οργή του Δία, προστάτη των οικετών, να ευλαβηθώ, γιατί άλλο φόβο δεν είναι μεγαλύτερο μέσα στου ανθρώπου. Σήκω λοιπόν και πάρε γυραλέ πατέρα των Παρθένων αυτών στην αγκαλιά σου ετούτα τα κλαδιά, και να πα να τα κουμπίσει άλλου βωμού των εχωρίων των Θεών μα, που όλοι οι πολίτε να έχουν να ειδούν σημάδια τη ηκεσία αυτή, για μένα λόγο κακό. Γιατί αγαπά να βρίσκει πάντα τη αρχή φταίξιμο λαό. Μα έτσι μπορεί ίσω όταν τα ιδύει, να κινηθεί σ' έλεος και πάρει από κακό του άνωμου άντρε εχθρού σα, και πιο καλοπροαίρετα σε εσά να κλείνει. Μεγάλη τύχη ήταν για μα να ξιωθούμε, τέτοιο σεβασμίο να βρούμε ξενοπροστάτη. Μόνο μαζί μου συνοδιά από ντόπιου, ασφάλεια να έχω όπω περνώ μέσα από την πόλη. ...γιατί ειναι ξενοχάραγη η μορφή μας... ...και όμοια δε δρέφει με τον ίναχο βλαστάρια ο Νείλος. Δίκιο έχει ο ξένος. Λοιπόν, σύρτε εσείς μαζί του στις πόλεις τους Βωμούς... ...και στάγια να τον πάτε. Μα λόγια πολλά ανάχετε δεν ειναι ανάγκη... σου σας συναντούν στο δρόμο... ...να οδηγάτε τον αύτη που ήρθε στου θεούς μας να προσπέσει. Τώρα αυτό όπω όρισε κινάει και πάει. Μα εγώ τι κάνω... Και πια εμένα ασφάλεια τάζει. Παρά τα αυτού, σημάδι ανάγκη στα κλαδιά σου. Υπάκουι να τα παρατώ στην προσταγή σου. Κι έλα εδώ, στάλσω στα νυχτό και φέρνε γύρε. Και πώ το άλσο στο βέβαιο με προστατεύει. Στα όρνια δεν θα σε αφήσουμε για να σαρπάξουν. Κι αν σε χειρότερου εχθρού τύχει να πέσουν. Κράτα κλειστό το στόμα σου στον κακό λόγο. Φάμα δεν είναι αλβαργωμό στο φόβο που έχω. Πάντα των γυναικών δεν έχει μέτρο φόβο. με λόγια δίνε μου και με έργα θάρρο. Ωρα πολύ ο πατέρα σα δεν θε να κι εγώ σε σύναξη κοινή πηγαίνω τώρα να προσκαλέσω το λαό για να του πάρω τη γνώμη με το μέρο σας και να οδηγήσω συνάμα τον πατέρα σας πως να μιλήσει. Μα ωστόσο εσύ περίμενε και στους εγχώριους θεούς προσεύχου ό,τι υποθίζα σου το δώσουν. Λοιπόν εγώ πηγαίνω αυτά να τελειώσω και η Θεή να μου και η επιτυχία». Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.